بابا نادور حبيبه بابا طب رد علينا يا ندى كلمي بابا ندى كلمي ماما ندى اشتقت لك يا ندى بالصلاه على النبي ندى رد اشتقت يا بابا يا قلبي يا بابا رد علينا يا ندى منفض ليه يا ندى ندى حبيبه بابا نادور حبيبه بابا علينا علينا يا نادا بابا ندور حبيبتي بابا bye بابا نادور حبيبه بابا طب رد